Reacția lui Iohannis Dupce Melecan a demarat evaluarea ambasadorilor, cu toine dorim ambasade performante. Ministrul afacerilor externe, Teodor Mele Canu, a declarat, joi ce a început evaluarea ambasadorilor României, menționând ce a primit toate materialele solicitate sub va face o evaluare cantitativ subliniere. Pregintele Claus Iohannis a fost invitat vineri, la Bruxelles, să comenteze acest demers. Nu cred ce trebuie să hiper-reactionme la această chestiune. Cu ne dorim ambasade performante și Ministerul Afacerilor Externe are o procedură val anual de evaluare a ambasadorilor. Eu ne aștept care să fac același lucru care s-a făcut-i până acum. Iar în mesură în care ministrul de externe constat că într-o anumită ambasad lucrurile nu au mers bine și solicit o discuie cu mine pentru a-mi prezenta situaie, evident ce voi accepta această discuția, dar decizia o voi lua eu de la caz la caz, după ce îmi fac eu o imagine asupra chestiunilor, a spus Claus Iohannis.